ان تحریک انصاف وہ آن بورڈ ہونی چاہیے اس قومی حکومت میں دوسرا آپشن انہوں نے یہ دیا ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ بے شک مارشاء اللہ لگا دیں کوئی اپنا سیٹ اپ قسم کا سیٹ اپ لا کر بظاہر وہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہوگا لیکن عملہ وہ مارشاء اللہ ہوگا تو دوسرا اپشن انہوں نے یہ دیا ہے اور تیسرا اپشن یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کو منائے اگر یہ مان جاتا ہے کہ یہ آئندہ آپ لوگوں سے مل کر چلے گا اور مگر کو چیلنج نہیں کرے گا تو اس صورت میں پھر آپ لوگ عام انتخابات کروا کر اسے دو اتہائی اکثریت حاصل کرنے دیں گے اکیس فروری سے شروع ہونے والا جو ہفتہ ہے وہ اس حکومت کے لیے جو ہے وہ بہت خطرناک ہے مطلب ہاں جاتی, جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے حکومت اچھا اور دوسری اسی دوران جو ہے دہشت گردی کی ایک خوفناک لہر جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے اللہ رحمان الرحیم ناظرین حاضر خدمت ہیں آپ کے میزبان عبد القدوز اور شاہد جوے چودھری اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ جی شاہ صاحب کیا خبریں ہیں آج دیکھیں دوسرا ایک تو موسم بڑا سرد ہے اور لیکن سیاسی جو موسم ہے وہ گرما گرم ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ پاکستان تشریف لائی چھ مہینے کے بعد اور آتے ہی مہنگائی کا ایک بم جو ہے عوام پر ڈال دیا یہ تو ریلیف دینے آئی تھی ریلیف کا وعدہ کر کے خزانہ گا اور عوام کی چیزیں اب نکل رہی ہیں اور امیرکن اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف میدان میں में आ ہے ناظرین تازہ ترین خبر ہم آپ کے لیے لائے ہیں کہ دو امریکی سفارتکار سینئر امریکی سفارتکار دو اسٹیبلشمنٹ کے جو نمائندے تھے امریکی اسٹیبلشمنٹ کے جو نمائندے تھے ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کے وہ تقریباً ڈیڑھ دو ہفتے یہاں پاکستان میں گزار کر گئے ہیں یہاں اسلام آباد میں زیادہ وقت گزارا انہوں نے لاہور اور کراچی بھی گئے اور سیاسی لوگوں سے بھی ملے بڑے بڑے کاروباری لوگوں سے میڈیا کے لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں ان کے ساتھ خصوصی مذاکرات ہوئے اس دوران کیا باتیں ہوئیں یہ تفصیل بھی ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور شاہد جوید چودھری کے پاس آپ کے لیے کچھ اہم خبریں ہیں خاص طور پر ان کی ایک نشچست ہوئی ہے معروف آسٹرالوجسٹ مہاراج لیلا رام سے انہوں نے کچھ پیش گوئیاں کی ہیں بڑی خوفناک پیش گوئیاں وہ بھی آج آپ کو ہم سنوائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں جی شاہد بھائی مہاراج لیلا رام نے کیا کہا ہے پچھلے ہفتے جو ہے ملاقات ہوئی تھی تو بارے میں جانتے ہیں کہ ان کی بہت ساری پیشگوئیاں جو ہے وہ درست ثابت ہوئی ہیں بالکل بہت پچاسی سال عمر ہے جی ان کی اور اکثر شاید جب چودہ سال کے ساتھ ان کا ذاتی تعلق ہے اس لیے فون پر بھی بات ہوتی رہتی ہے لیکن جب بھی کوئی اسلام آباد آئے ان سے ضرور ملتے ہیں تو جی بتا رہے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 مہنگائی ناقابل برداشت ہو جائے گی ابھی مزید ہوگی کیا وہ کہہ رہے تھے وہ دیکھیں ابھی جو ہے پیٹرول کا ریٹ جو ہے دو دن پہلے بڑھایا گیا ہے لیکن دکانداروں نے تاجروں نے راتوں رات ہی تمام اشیاء کو مہنگا کر دیا اچھا شاہ صاحب یہ آپ نے بتا رہے تھے کہ ایک ہفتہ پہلے آپ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے جو پیش پیشگوئی کی جو حالیہ اب لہر ہے حوالہ دیا تھا اب بھی ایک تو اس, اس کا حوالہ دیا اور اس کے علاوہ لیکن حکومت جو ہے وہ کچھ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہی ناظرین، امریکی سفارتکاروں کا وفد جو ریٹائرڈ سابق سفارتکار ہیں اور امریکی ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں وہ تقریباً ڈیڑھ دو ہفتے پاکستان میں قیام کر کے گئے ہیں ریچرڈ آرمیٹیج اور ریجرڈ برفی. دونوں صاحبان پہلے پاکستان میں بطور سفیر بھی رہ چکے ہیں مختلف حیثیتوں سے پاکستان کا دورہ کرتے رہے ہیں اس لیے یہاں ذاتی تعلقات بھی ہیں ان کے وہ یہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آئے تھے کہ اس وقت پاکستان کی سیاسی صورتحال کیا ہے اور جاتے ہوئے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو وہ تین آپشن دے کر گئے ہیں یہ تین آپشن کیا ہیں جسے سن کر پی ڈی ایم کی भारत پتلی ہو گئی ہے اور اس کے بعد انہوں نے مہنگائی کی یہ شاہ سب نئی لہر دے دی ہے یہ ایک طرح سے یہ میسج دیا ہے انہوں نے کو کہ اگر آپ کی خوش ندی کے لیے آئی ایم ایف کی خوش ندی کے لیے ہمیں بائیس کروڑ عوام کے گلے پر چھری بھی پھیرنی پڑی تو ہم پھیر دیں گے بس آپ حکومت ہم ہمیں حکومت میں رہنے دیں اس حد تک حکومت کی خواہش ہے ان لوگوں کے دلوں میں دیکھیے تیری یاد آئی تیرے عمران خان کو اب جو ہے لوگ یاد کر رہے ہیں ان کی حکومت دور حکومت میں پیٹرول جو تھا وہ ڈیڑھ سو روپے تھا لیکن یہ لوگ سڑکوں پہ آگے تھے مہنگائی مارچ اب کہاں ہیں مہنگائی فضل رحمان مہنگائی مارچ. اچھا اور بلاول بھٹو زرداری صاحب مہنگائی, مہنگائی مارچ اور بلو جو ہے لیلا رام کا یہ کہنا ہے کہ حکومت جو ہے ان کے کنٹرول میں نہیں رہی اور دوسری بات کہ پی ڈی ایم میں نہ صرف پی ڈی ایم میں پڑ گئی ہیں بلکہ نون لیگ کے گروپ بن رہے ہیں اور یہ گروپ جو ہے آنے والے تیزی سے جو ہے وہ ناظرین ذرائع نے کہا ہے اور ہم نے پہلے بھی آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کی ہے کہ تقریباً بائیس ایم ایل اے اور اٹھائیس ایم پی اے یہ جو ہے جو وفد آیا ہے اس کی رپورٹ کے مطابق بائیس کروڑ عوام جو ہے, ہے دیکھے کتنا ظلم کر سکتے ہیں دیکھیں اگر فرض کرے دو کا کوئی فرق ہوتا ہے نا تو وہ نکالا جا سکتا ہے اگر کلو کے اوپر دو کلو رکھ دیا جائے تو مشکل ہو جائے گا نا تو یہ عوام جو ہے نظر آتا ہے کہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے ناظرین ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو امریکی وفد آیا تھا ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ امریکی ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کا وہ یہ بات کر کے گئے ہیں اب جو تین اپشن دے کر گئے ہیں ان میں پہلا اپشن یہ ہے کہ آپ لوگ قومی حکومت بنائیں اور تینوں جو بڑی پارٹیاں ہیں پاکستان مسلم لیگ مون, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف وہ آن بورڈ ہونے چاہیے اس قومی حکومت میں دوسرا اپشن انہوں نے یہ دیا ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ بے شک مارشاء اللہ لگا دیں کوئی اپنا سیٹ اپ اپکریٹ قسم کا سیٹ اپ, سیٹ اپ, لا کر, وہ سیٹ اپ ہوگا, لیکن عمل وہ ماشاء اللہ ہوگا تو دوسرا اپشن انہوں نے یہ دیا ہے اور تیسرا اپشن یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کو منائیں اگر یہ مان جاتا ہے کہ یہ آئندہ آپ لوگوں سے مل کر چلے گا اور مغرب کو چیلنج نہیں کرے گا تو اس صورت میں پھر آپ لوگ عام انتخابات کروا کر اسے دو اتہائی اکثریت حاصل کرنے دیں یہ تیسرا اپشن ہے ناظرین پہلے اپشن پر زیادہ زور لگایا جا رہا ہے پچھلے دنوں صدر عارف علوی کی جو ملاقات ہوئی دو گھنٹے کی عمران خان کے ساتھ اس میں بھی اسی اپشن پر اسی اپشن کی تجویز لے کر آئے تھے وہ لیکن عمران خان نے اس وقت سوچنے کا بنا کر رہے ہیں لیکن وہ یہ آپشن نہیں مان رہے صدر عارف علوی نے خاصا زور لگایا ان پر کہ مہربانی کریں کوئی راستہ نکالیں لیکن خان کا یہ کہنا ہے کہ ایسی قومی حکومت جس میں پیپلز پارٹی کافی پیپلز پارٹی نون لیگ اور مولانا فضل الرحمن بھی شامل ہوں گے میں اس میں شامل نہیں ہوں گا تو اس لیے یہ چانسز بھی ہیں کہ پھر پھر معاملہ کی طرف چلا جائے یا پھر عمران خان ہی جو وعدے ہیں مطلوبہ جو ان کی یقین دہانیاں ہیں وہ کریں اس طرح کی صورت حال ہے شاہد بھائی جی بالکل ایسا ہی ہے صاحب اب جو ہے حکومت مہنگائی پر کنٹرول نہیں کر سکی اور اور یہ کر بھی نہیں سکے گی آپ کیا سمجھتے کہ جو حالیہ مہنگائی ہے کی لہر ہے اس کے بعد معاملہ ان کے کنٹرول میں آ جائیں گے دیکھیں ابھی اگر گھی کا ریٹ آپ اٹھائیں گے تو ساڑھے تک جائے گا اور پیٹرول جو ہے وہ 300 تک جائے گا آٹا ہے وہ بھی دیر کے قریب جائے گا اور اس طرح سونے کا ریٹ اگر دیکھیں تو دو لاکھ پندرہ ہزار پیس سونے کا ریٹ ابھی تک ہو چکا ہے تو کیسے جو ہے یہ سلسلہ چلے گا یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے عوام بھوک بھوک سے مر جائے گی بچے بیچیں گے اور اس کے علاوہ کوئی چہرہ نہیں ہے تو لوگوں کو لوگوں کو تو شہر صاحب اس سے کوئی غرض نہیں کہ آمد خواب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے کون اس وقت برسر اقتدار ہے یا کون کل کو برسر اقتدار ہوگا لوگ تو اب مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہے دیکھیں لوگوں کو لائنوں میں لگایا ہوا ہے لوگ جو ہیں, یہ سو, سوچ ہی نہیں سکتے کہ اوپر کیا ہو رہا ہے آج, جی, آج, آج اتنا ہی کافی ہے اگلے پروگرام میں جی ناظرین اپنے میزبان عبد القدوس اور شاہد جب چودھری کو اجازت دیجیے جلد ہم نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے اس وقت تک اپنے دوستوں کا اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نوا میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ